Jag heter Lina Roth och jag är biolog och jobbar på IFM Biologi, vanligtvis. Ja, hästens sinnen och beteende är ju en distanskurs. Så den hålls ju bara via LISAM. Och alla moment som vi kör är asynkrona och väldigt flexibla. Så att folk ska kunna gå de här kurserna bredvid sitt arbete eller andra studier. De här kursdeltagarna på våra distanskurser i etologi, det är, det är, ganska, det är en ganska spridd skara. De det som är gemensamt är ju att de gillar djur och de flesta har djur eller vill ha djur. Men det kan också vara de som arbetar med djur som veterinärer eller i det här fallet ridskolelärare som vill ha lite mer på fötterna helt enkelt. Ja, så när man kommer in här då på hästens eh, sinnen och beteende så är ju det här en studentpopulation som kanske inte har någon direkt studiebana. Utan här tycker jag det är extra viktigt att man är väldigt tydlig och att det är rent och eh, väldigt tydligt vart man ska klicka helt enkelt och vart informationen finns någonstans. Så på startsidan, när de kommer in första gången, så finns det en introduktionsfilm som kort välkomnar dem och introducerar dem till kursupplägget. Jag väljer ju också att lyfta fram schemat och ha det på första sidan. För det är också såna här, jag förespråkar ju oftast så få klick som möjligt. Och det här veckoschemat som vi har... Det har jag därför lagt på första sidan så att man snabbt kan komma åt och se vad som kommer skall eller vad man har missat eller vart vi är. Så den ligger där som en, en fil som man kan scrolla i. Vilket jag tycker ser ändå så ganska snyggt ut. Ja, så det första studenterna ska göra när de kommer in i den här kursmiljön. Det är att de får en liten introduktionsuppgift. De ska titta på den här filmen och de ska navigera sig runt i LISAM. Och de ska presentera sig själva i ett diskussionsforum. Och genom att de gör den här presentationen så får de också känna på en av examinationsmomenten som kommer även senare på kursen. Så den, det fyller liksom flera funktioner. Dels så lär de känna varandra och skapa lite gemenskap. och dels så Lär de sig känna sig hemma i leesan. Ja, för sen allt eftersom kursen går så kommer det nya kursuppgifter och då lägger jag ju till de aktuella diskussioner efterhand. Så till exempel så har vi diskussion om hästens synsinne och då ska de gå in och diskutera någon aspekt där som de tycker är intressant och gärna kommentera på varandras. Det som är obligatoriskt, det är att de ska göra ett eget inlägg och hänvisa till källan. Sen uppmanar jag till att läsa varandras och kommentera varandras, så det brukar falla sig ganska naturligt för dem. Det här är ju väldigt engagerade kursdeltagare, så det brukar inte vara några problem. Men det är ingenting som jag går in och bedömer som kursledare. Ja men för att variera examinationsmomenten lite så har vi inte bara diskussioner utan vi har också självrättande tester som, som studenterna kan göra efter vissa kursuppgifter och jag kräver då att de ska ha alla rätt för att få godkänt på det här momentet men om de skulle få något fel så är det bara för dem att göra om det här testet igen och se över de frågorna där de hade fel på så de får liksom inte reda på exakt vad som är rätt och fel på frågorna bara vilka frågor det är de behöver titta över igen. Och så kör de vidare tills de har full pott, helt enkelt. Men om de har kört fast totalt, då brukar de höra av sig i kommentarsfältet eller via mail och undra hur, vad det är de har tänkt fel om i frågan. Varför de inte får till det riktigt. Och då brukar man kunna hänvisa dem till, till textavsnitt eller ge dem en liten hint. Ja, vi har också en inlämning på hästkursen och den utgår faktiskt från ett praktiskt moment som studenterna själva ska göra. Så de ska ge sig ut och studera hästar i en hage och svara på lite frågor då i en uppgift. Och sen gör de då den här inlämningen där de också kan bifoga både bilder och filmer ifrån den här studien, vilket gör det lite extra roligt. När jag började arbeta med moderna kursrum så använde jag mig mycket av snabblänkar faktiskt. Jag gjorde mina kursuppgifter. Så då fylldes första sidan på med snabblänkar. Men efter då första terminen när jag hade arbetat med det så tyckte jag ändå så att det var väldigt mycket på första sidan. Visst var det ganska tom till att börja med men jag tyckte ändå så att det var som att man dels publicerade en nyhet. Om att det fanns en kursuppgift. Så då utvecklade jag den här idén vidare och tänkte att det räcker med att jag, att jag utnyttjar nyheter. Så i nyheterna kommer kursuppgifterna, och då blir det liksom mer naturligt att det finns en informationskälla, ett flöde för studenterna att följa. Så på de här kurserna, så varje kursuppgift aktiveras ju enligt schemat. Men de kan alltid gå tillbaks också och göra de gamla kursuppgifterna om de inte har med dem. Och då om de, eh, om de har missat något, då kan de ju bara gå in på nyheter och klicka på visa alla, så får de ju upp alla gamla kursuppgifter och kan göra de som de har missat. Och vill de då kanske tjuvläsa lite om någon framtida kursuppgift, så kan de gå och hitta det materialet i kursdokument. Så jag har inte gömt kursdokument, utan det, materialet finns där, men det kommer också aktiveras i sin helhet enligt schemat. Jag vill ju bara att de ska arbeta igenom materialet. Inte, jag vill inte styra exakt när det passar dem, men jag vill gärna hålla mig till terminstiden. <laughs>